يا جماعه ما تصدقوش اي حد يقول في سمك بحر كبير سمك نهر النيل ما فيش الكلام ده لسه السمكات الكبار لسه ما ظهروش يا جماعه ما حدش يخدعكم ويفهمكم انه ايه في سمك كبير بتاع نهر النيل اه ده هم السمكات اللي هم ايه بجيبهم ما مشت كبير يعني بيكونوا وزنه اقل من وزنه وسط والبق صغيرين فالسمك الكبير موجود في في البحر بس في المزارع وفي حتت اسمها الخور الخور دي بتبقى منطقة في في البحر ميتها واقفة ومعفنة منحدرة شوية عن سطح البحر واطية شوية يعني فبتبقى ميتها متخزنة فيها مش متحركة ولا متجددة بيبقى فيها سمك كبير بس سمك سمك معفن متربي في معفنة فخلي بالكم يا جماعة بتتعاملوا مع مين عشان صحتكم وصحة صحيت اولادكم اللهم ولغت اللهم فشها